То коли один з боку курить і ти вдихаєшся, якщо ти сама не палиш, то тобі це дуже некомфортно. Є місця спеціально для цього визначені, там спеціально значок, де можна курити, ти приходиш, палиш собі і все викидаєш. А в... Громадських місцях, ну, звісно, не бажано, і там зазвичай висять знаки. що Це не бажано робити. і За це, це передбачені штрафи. Сьогодні працівники Держпродспоживслужби разом з поліцією пройшлися серед місця обласного центру, аби пояснити місцянам, де курити заборонено. Хмельничанка Анжела каже, не зовсім зрозуміло, де є ризик порушити заборону. Навірно, не зовсім знаю, де громадські місця. Знаю, що на зупинках не можна. Там, де є знаки, знаю. А так, в принципі, не дуже в нас не дуже роз'яснюють. Справ тому. Я працюю в Польщі, там Польщі набагато простіше, тому що там. Знаки. ми проводимо роз'яснювальну профілактичну роботу серед населення, також серед суб'єктів господарювання. Ми розповсюджуємо серед населення таку інформацію, щоб люди задумалися і трохи ну, перестали сліпо йти за модою, а все ж таки подумали про своє здоров'я. На усіх виробах є попереджувальні написи про шкоду куріння. Розповідає продавчиня тютюнових виробів Анастасія. Ми не популяризуємо серед молоді старшого покоління тут вироби. Тобто, це власний вибір споживача. Ми попереджаємо обов'язково, що там є нікотин, що це може бути шкідливо для вашого здоров'я, але все ж таки переконати людину тому, що її це звичка або ж бажання ми не можемо. Згідно закону, в Україні заборонено курити у громадських місцях. Це стосується і електронних сигарет та секрет нагрівання тютюну. Зокрема, у ліфтах, приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров'я, приміщеннях та на територіях навчальних закладів, приміщеннях ресторанів та кафе, приміщеннях органів державної влади, приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, готелях та гуртожитках, на дитячих майданчиках, під'їздах, підземних переходах, на вокзалах та станціях, на зупинках громадського транспорту. Інспекторка ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції Соломія Лопатовська каже, щодня поліція складає в середньому 5 протоколів про куріння в заборонених місцях. Частина першої статті 175-ї Прим-1, саме заборона куріння електронних сигаретів, тютюнових виробів у громадських місцях передбачено штраф від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 51 гривня від до 170 гривень. За словами інспекторки, якщо людину вдруге за рік карає за курінням в недозволеному місті, то передбачено штраф від 170 до 320 гривень. Михайло Жиле, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.